Käydään läpi tässä videossa sivulausetta ja erityisesti sen sanajärjestystä. Ja aloitetaan ensin noista alistuskonjunktioilla alkavista lauseista. No, tavallisimmat alistuskonjunktiot on AT, när, ehkä som, om ja fast. Eli että, kun, koska, jos ja vaikka. Ja sivulauseilla tyypillistä on siis, se, että Siinä on mukana myös päälause, eli sivulause ei yksinään esiinny, vaan se tarvitsee sen päälauseen. Tässä meillä on pari esimerkkiä ja vetat ründ. Tiedän, että maa on pyöreä. Hun koma dit om hun hatid. Hän tulee sinne, jos hänellä on aikaa. Ja tosiaan mitä tulee siihen sanajärjestykseen, niin se on tosiaan tuommoinen suorasanajärjestys sanotaan, että subjekti on ennen predikaattia, Jastanna hemma, eftersom ja mor illa. Pysyn kotona, koska voin huonosti. Ensin tulee se konjunktio, sitten subjekti, sitten predikaatti. Oma muuttuu vähän mielenkiintoisemmaksi, jos sinne lisätään kieltosana, eli esimerkiksi jastanna hemma, eftersom ja inte mor bra. Ensin konjunktio, sitten subjekti, sitten kieltosana, sitten predikaatti. Eli se hyppää tosiaan tuon subjekti ja predikaatin väliin. Tämä on sellainen, joka aika usein kirjoittaessa monelta unohtuu. Ja tästä on tosiaan on olemassa tommonen muistisääntö, joka tuossa näkyy, eli kon, su, kie, pre. Eli kun sen litania muistaa ja muistaa vielä, mitä noi edustaa noi kon, su, kie ja pre. Eli konjunktio, subjekti, kieltosana ja predikaatti. Niin siitä sen sivulauseen sanajärjestyksen sitten tietää. Ja jos taas aloitetaan virke tuolla sivulauseella, kuten tässä alimpana esimerkkinä, eftersom ja intermobra, stannar hemma. Eli se kääntyy toi päälauseen sanajärjestys siinä tapauksessa. Eli sen sijaan, että olisi ja niin se onkin stannar Ja tässä ehkä kannattaa huomioida lähinnä erityisesti se, ettei sitten vahingossa tule myöskään yliyleistäneeksi tota sivulausen sanajärjestystä myös koskemaan niin kuin päälauseita. Et sitä monelle tapahtuu, että kun alkaa kiinnittää huomiota tuohon kieltosanan paikkaan esimerkiksi tosi paljon, niin sitä alkaa tehdä myös sellaisissa lauseissa, jotka alkaa men-sanalla, eli mutta. Mutta sehän tosiaan ei aloita sivulausetta, vaan ihan palauseen, joten siellä sellaista ei tarvitse huomioida.